મિત્રો મારું નામ સોલંકી ભૂમિકા રામુભાઈ છે મારી શૈક્ષણિક લાદકાત બી એસ સી છે હું શ્રી રામબા જિલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવન પોરબંદર એસવાય એમ એડ સેમ અભ્યાસ કરું છું હું પોરબંદરની વતની છું મારું મટીરિયલ બીજા લોકોને ઉપયોગી થાય તે માટે હું મારો ટૉપિક પોઈન્ટ સમાવેશી શિક્ષણના મોડેલું નો કોઈ ને કોઈ પ્રકારે અક્ષમતા ધરાવતા હતા આમ આપણા પાડોશી દેશોની વસ્તી કરતા આપણા દેશોમાં અક્ષમ બાળકોની સંખ્યા વધુ હતી દેશ માટે આટલી મોટી સંખ્યા ધરાવતા અક્ષમ બાળકોને સમાજના મુખ્ય પ્રવાહમાં લાવીને તેમનો વિકાસ કરવાનું કામ ખૂબ જ પડકારજનક બની જાય છે જો કે દરેક દેશમાં શારીરિક અક્ષમતા ધરાવતા લોકોનું થોડું ઘણું પ્રમાણ હોય છે લોકહિતને વરેલી શાસન પ્રણાલીમાં આવા લોકોની વિશેષ કાળજી લેવાતી હોય છે તેમના પાલન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 ધરાવતી શાળાને સમાવેશક શાળા કહે છે જેમાં ચોક્કસ વયજૂત અને સમાન શિક્ષણ જરૂરિયાત ધરાવતા બાળકોને તેમની ક્ષમતા કે અક્ષમતા ને આધારે અથવા તેની વ્યાખ્યા પરથી તેમનો અર્થ સ્પષ્ટ થાય છે અધ્યાપન મોડેલ ને જુદી જુદી રીતે વ્યાખ્યાયિત કરેલ છે તે પૈકી એક વ્યાખ્યા આ પ્રમાણે છે અધ્યાપન મોડેલ એ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 પૂર્વ જ્ઞાન ચકાસી વિષય વસ્તુના હેતુઓ સમજાવી વિષય વસ્તુ ની સમજ આપવી ત્યારબાદ ફરી પૂર્વ જ્ઞાન ચકાસવું આ મોડલ અંતર્ગત વિદ્યાર્થીને શિક્ષણ ક્યા હેતુને ધ્યાનમાં લઈને આપવું તે નક્કી કરવું ત્યારબાદ પર આધારિત આ મોડલ છે ઓબ્જેક્ટિવફ ટીચિંગ ચેક પ્રીવિયસ નોલેજ એકચ્યુઅલ ડિલિવરી ટોપિક રીકેપ કોન્ટેન્ટ રીકે બીજું મોડલ છે ટીમ ટીચિંગ મોડલ ટીમ ટીચિંગમાં બે પાર્ટનર હોય છે એમાં રેગ્યુલર ટીચર પ્લસ સ્પેશિયલ ટીચર પ્લસ સબ્જેક્ટ ટીચર સીટ ટુગેધર આ મોડેલમાં રેગ્યુલર ટીચર સાથે સ્પેશિયલ ટીચર મળીને એક બેસીને આયોજન બનાવે છે અને તે વિદ્યાર્થીને ભણાવે છે જેથી ડિસેબલ તથા નોનડીસેબલ વિદ્યાર્થી બંનેને એક એક સમાન પદ્ધતિ મુજબ શિક્ષણ આપીને શિક્ષણમાં વિવિધતા લાવી શકાય છે ત્રીજું મોડેલ છે ફુલ ઇન્કલુઝન મોડેલ આ મોડેલમાં દરેક પ્રકારના બાળકો એબલ અને રાખ્યા વિના તેમને એક સાથે બેસાડીને સમાન પદ્ધતિ શિક્ષણ આપવામાં આવે છે પ્રસ્તુત મોડેલમાં પિક્ચર્સ વિડીયો જેવા દ્રશ્ય શ્રાવ્ય સાધનો ઉપયોગ કરીને શિક્ષણ આપવામાં આવે છે ઓડિટરી વિઝ્યુઅલ એક્ટિવિટી દ્વારા આપવામાં આવે છે આ માળખા મુજબ ફૂલ ઇન્ક્લુઝન મોડલમાં શિક્ષણ આપવામાં આવે છે ચોથું મોડલ છે પુલઆઉટ મોડલ પુલઆઉટ મોડલને રિમેડિયલ ટીચિંગ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે પુલઆઉટ મોડલ વધારાના સમયને વધારે શિક્ષણ પર આધારિત છે દાખલા તરીકે સ્કૂલ બાદ ટ્યુશન આપવું અથવા વધારાનો ટાઈમ આપી શિક્ષણ આપવું ડિફરન્ટ સમય ફાળવવામાં આવે છે પાંચમો મોડેલ સોશિયલ મોડલ આ મોડેલ ને પી લર્નિંગ મોડલ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે પ્રસ્તુત મોડેલ અંતર્ગત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 જય હિન્દ શિક્ષણમાં વિવિધતા લાવી શકાય છે આ મોડલ અંતર્ગત બાળકો વચ્ચે કોઈ પણ જાતનો ભેદભાવ રાખ્યા વિના તેમને એક બેસાડીને સમાન પદ્ધતિ શિક્ષણ આપવામાં આવે છે પ્રસ્તુત મોડેલમાં પિક્ચર્સ વિડીયો જેવા દ્રશ્ય શ્રાવ્ય સાધનોનો ઉપયોગ કરીને શિક્ષણ આપવામાં આવે છે ચોથું મોડલ છે પુલઆઉટ મોડલ પુલઆઉટ મોડલને રિમેડિયુલ ટીચિંગ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે પુલઆઉટ મોડલ વધારાના સમય ને વધારે શિક્ષણ પર આધારિત છે દાખલા તરીકે સ્કૂલ બાદ ટ્યુશન આપવું અથવા વધારાનો ટાઈમ આપી શિક્ષણ આપવું કુલ સ્કૂલ સમયના સિવાયના સમયમાં ટ્યુશન આપીને શીખવે છે આમ ડિસેબલ વિદ્યાર્થી માટે વધારે સમય ફાળવવામાં આવે છે પાંચમો મોડલ સોશિયલ મેઇન સ્ટ્રેમિંગ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 સો મોડલ પ્રસ્તુત મોડલ અંતર્ગત ગંભીર રીતે અક્ષમ બાળકોને તેની સ્પેશિયલ સંસ્થામાં જે ચોક્કસ પ્રકારે ખુબ ખુબ આભાર અમારા માર્ગદર્શક છે આવે તમે મને સાંભળી તે બદલ તમારો ખુબ ખુબ આભાર અમારા માર્ગદર્શક છે ડોક્ટર એમ વિવેકરિયા સરક યુ જય હિન્દર એમ વિવે કર્યા સર થેન્ક યુ જય હિન્દ